На місці, де мають підняти найбільший прапор України в області біля меморіалу Слави в дендропарку, встановлено флагштові з нержавіючого металу, освітлення облаштовано, пішохідні доріжки та поставлено лавки, розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Ми проводили певну репетицію для того, аби гарно все це зробити, зорганізувати 23-го числа, коли буде відбуватись саме підняття державного прапора. Я скажу що це буде дійсно дуже гарно за підтримки наших військових відомств, нашої прикордонної академії. За словами Інни Михайлової, під флагштоком поставили пам'ятний знак, який ототожнили з борцями за незалежність України, що відстоювали її під синьо-жовтим стягом. Хмельничанин Іван Васильович, вважає, місце для найбільшого прапора обрали вдале, проте гроші витратили забагато. ті гроші дали на якісь Потреба лікарень там, чи ще десь старикам якийсь, от таких, як ми хворі. А от на ковід хворіли, грошей, як кажуть, кіт наплакав. Наталія говорить, не розуміє, чому така сума. Ну, подобається. Якби ще зробили прохід сюди на парк доріжку, то було б взагалі чудово, як на матусям з візочками. Подобно, що обгородили територію. Але чомусь незрозуміло, як всі говорять, чому так багато коштів. Вадим вважає, прапор як символ потрібний. Прапор має бути, а скільки витратили, це вже питання зовсім інше. От я на теперішній час, я думаю, що це забагато. Звісно. В країні набагато більше є потреби, ніж прапор за п'ять мільйонів. Нагадаю, за встановлення прапора за 5 мільйонів гривень до 30-річчя Незалежності проголосувало 49 із 57 присутніх депутатів Хмельницької обласної ради на пленарному засіданні 8 квітня. Фундамент прапора заклали в червні. Найбільші прапори України до Дня прапора встановлять у всіх областях держави. Діана Колесник, Юрій Чорний – Новини на Суспільному. Хмельницький.